Tohle se vážně dobře poslouchá. To máš pravdu, ale věděla jsi, že hudba se dá i vidět? Hmm, to zní trochu zvláštně. Můžeš mi ukázat nějaký příklad? Určitě, pojď se mnou, podíváme se na to. To je ono, tohle se mi chtěla ukázat. Přesně tak, tohle jsou chladného obrazce. Vznikají na tenké vybrující desce, obvykle kovové. Když na ní nasypeme písek nebo jiný jemný materiál a zahřejeme na ní touhle pilkou, vytvoří se na desce obrazce. Vidím tu dva různé. Co má vliv na to, že vypadají tak odlišně? Dobrá otázka. Obrazce se mění podle velikosti desky, tvaru a podle různých frekvencí vibrací. Při odlišných frekvencích vznikají různé obrazce. Čím vyšší je frekvence, tím komplikovanější obrazce se objevují. Principu toho, jak obrazce vznikají, už rozumím. Ale jak je vstojí tím, že se na desce vůbec objevují? Říká se tomu stojaté vlnění. To vzniká, když vyšleme vlnu a ta se odrazí od nějaké překážky. V našem případě konce desky. Při návratu zpět se srazí s původní vlnou a obě vlny se po sražení skládají. Výsledná vlna vypadá jako kdyby stála na místě. A proč na některých místech písek zůstává a z jiných odskáče pryč? Místa, na kterých písek zůstává, nazýváme uzly. To jsou místa, na kterých nedochází k žádným vibracím. Naopak, Místa, ze kterých písek odskáče, nazýváme kmitny. To jsou místa, která vybrují. Takže chápu to správně? Písek znázorňuje hranici stojatých vln, které vznikají na desce? Přesně tak. No a kde vlastně můžeme to stojaté vlnění pozorovat? Skvělým příkladem je struna. Pokud brnknu na strunu, ta se rozechvěje a vlna, která na ní vznikne, se odrazí a vytvoří stojatou vlnu. Na konci struny jsou tedy uzly a mezi nimi jedna nebo více kmiten. Záleží na frekvenci tónu. Jsem ráda, že jsi mi to tak pěkně vysvětlila. A teď si půjdu vyzkoušet, jestli taky dokážu nakreslit nějaký ten chladný obrazec. Je potřeba zmínit, že pokud se chcete naučit vytvářet nějaké ty chladného obrazce, vyplatí se trpělivost. Taky kytaru se taky člověk naučí hrát za jedno odpoledne. Jako u všeho je tedy třeba cvičit, cvičit a cvičit.